dezvluiri explozive, cum a secepat Muguris Rescu de un dosar na document. Eful Sechie a doua din cadrul direcției naționale anticorupie, procurorul Marius Bulancea, a clasat la începutul acestei luni un dosar penal în care vizat de cercetări era guvernatorul Bencii Nionale a României, Muguris Rescu, informează sursa zilei. Dosarul penal închis acum a început în octombrie 2016 când un fost director din Petrom Service, Sorin Mihai, a făcut un denun la dna. Mihai a spus un denunț Liviu Luca l-a abordat în 2005 i a cerut să închirieze prin Petrom Service, unde denuntorul era director general atunci, locuind de serviciu în București. Sorin Mihai a povestit procurorilor ce la scurt timp după prima discuție, tot Liviu Luca a indicat i ce locuină anume trebuie să închirieze, spunându-i totodată textual ce apare numitului Muguris Rescu prin interpus. Denuntorul a arătat apoi ce. Pe baza celor indicate de Liviu Luca, a mersi, a verificat un apartament din zona strada. Sfântul Vineri, din București, locuințe pe care Petrom Service a închiriat-o pentru 3 la 4 ani la o chirie de câteva mii de euro pe luni, ferent să o folosească efectiv niciodată. Protocol bomb cu tremur sistemul de justiție, pact între avocați, procurori și judectori. Perioada când s-a închiriat acea locuință de la interpusul lui Isrescu coincide cu cea în care Liviu Lucaie Petrom, servicii controlau fosta fost abankrome, etc. Sorin Mihai a declarat la DNC, la acel moment, Acționarii Romexter au făcut mai multe demersuri pentru modificarea structurii valorii capitalului social, demersuri ce au presupus obinerea unor avize din partea Bencii Naționale a României. Denuntorul a susținut la DNA de demersul lui Luca de a închiria un apartament de la s ar fi făcut tocmai pentru a obine mai ora avizele BNR necesare modificrilor de la Romextera. Verificările făcute de procurorii au stabilit ce informaile furnizate de Sorin Mihai erau în marea lor majoritate corecte. Petrom Service închiriase oficial un apartament de pe strada Sfântul Vineri din București de Inut atunci în acte de ceteanul englez Leslie Alexander Dembitz. Doar ce Dembitz achiziționase în 2002 apartamentul de la Mugur Isrescu de la fiica acestuia leceremioara Isrescu, folosind însă o modalitate ceva mai complicat. Proteste în spitale, guvernul reacționez, managerii se arată ce sunt manageri. Concomitent cu achiziția apartamentului de înbit, zâmcheia cu fica lui Isres un contract prin care se împrumuta de la aceasta de 50.000 de dolari pentru o perioadă de 4 ani. Garantarea amtrungutului de să zii permit ale ceremioarei Izrescu se folosească locuina amintit pentru o perioadă de 5 ani de zile. Iar în cazul unei închirieri de 3 de bit, chiria era în marea ei parte de leceremioarei Izrescu. În acest context Închiria încasat de dâmbiți de la Petrom Service a ajuns în marea ei parte la familia Izrescu, au stabilit procurorii Dna. Totodată, ancheta a stabilit ce în acea perioadă Banca Naională a României a acordat băncii rom-exterra toate avizele necesare modificărilor implementate de Liviu Luca Endco. Procurorii nu au găsit în lecturi de cauzalitate între banii de chirie ajuni la familia isrescuia vizele date de BNR pentru romi externai în aceste condii au închis dosarul penal deschis acum 2 ani.